ما إيه آه كان يقوله لنا خلال تدريسه إيه لنا بالشعب ولشخصيه المهجر وشخصيه الباشا يعني مدهك و بالاخره فهذا الزخم الذي بقي لي بقي يداك وداكيتي هو لاحاله سلوكي وجعلني احس باني كنت مقصرا تجاهها ما نهيت من المدينه فاخذت اصعب وقتك صورة وهكذا خطرت فعقدت الأزمة على الأصورة على الأصورة لكي أضع علينا على الكتسي حبلاً أخذني حبل من وهكذا تخبرت من كل جسابتي في اكتجاه بيتي أو عرينه لأطور الجو وهكذا هذا قصراً وقلما وانطلقت بعد ما تحررت من كل اتجاهاتي ودات الى الاقرب اجده ولكن لحسن الحظ وجدته جالسا بجانب بيته وهو في مناجاه قال لي بعد ذلك انه كان يقرا القران كان يستذكر القران اجابته كلها وجدان وسجود بطبيعه الحال وخشوع فتأملت قليلا منه شيئا ما بخطوات متخذة وهو بطبيعه الحال لاحظني هذا الوافي غير، ولكنه كان في قراءة القران حتى وقفت أمامه فسلمت عليه سلمت السلام عليكم أجل أجل أجل أجل. أجل. قلت استاذ انا كنت تبينا عني عندك سنه ستسعين عاما قال لي مرحبا قلت استاذ أنا جئت عندك لازورك ولاصل معك الرحمه قال له قرار تبرينا قال لي لا وابتدي وقال تبرينا كيف قال لي نحن كلنا من اسماعيل عليه السلام نحن من العرب المستعربه فانطلق يشرح لاول وهلال انطلق يشرح لي بعد العرب والسعربه والعرب أيضا وغابوا تهنئه في سراديب جميله جدا كلها طيبة ومفيده جدا ولكن كنت اتألم لكوني لم اشجع ما كان يقوله فجلسنا ولما جلسنا في حديقتين لست ادري كيف مر الزمان مر بسرعه كبيره مر بسرعه اتين وعشر فتاه مر بدون ان اذهب او يتعب وذلك لجميل الكلام ولأسفل البيان ولعمق الأفكار التي كان يقولها ولجميل الذكريات النضالية التي أشبع بها التي حركت شجوني وجعلتني أقف عند هذه الذاكرة التي كانت مهمة جدا قررت أن لا أتوقع هذه العبث الجيدة المفيدة التربية لا أتوقع قررت أن أكتب كتابا حول هذه التاريخ المرحلة، فتلك الزيارة الطويلة جعلني أقرر زيارة زيارة والأخرى أخرى، تلك الزيارات عدة زيارات بالعشرات، فكنت أسجل كل مرة، كل مرة أسجل، فهذه الزيارة بثت عنها هذا الكتاب، إذن هذا الكتاب ما هو إلى ثمرة هذه الزيارات، فلما كتبت الكتاب وكنت عازم عن كتابة الكتاب وأخبرته بذلك، كان يظن أن هذه فكرة قالها وقالها له الكثير من الناس ولكن لم ينجدوا ما وعدوا به، وظن أن الكتاب يبقى بيننا إلى الفن ولكن رجلا قدمت له عنده هو له الجائز فكان ربما لم يصدق في تذكره ثم مره اخرى قدمت له مجموعه يعني الاول كانت فرقه عباره عن المسجد ثم مره اخرى قدمت له مجموعة من شهر واظهر رغبه تاثرا كبيرا. ولكنه كان يخفض ولكن في ملامحه كان تعطر واضح قال لي لماذا كل هذا الشيء لماذا تشبهني جدا مع فخورني انا لم افعل شيء كبير انا فقط تنفيذ لي اساس الكبار في الوطنيه اني لم افعل ذلك أنا فقط كنت تلميذا لهم، أنا تأثروا بنشاطهم الوطني والنضالي، فذات مرة مع السياق قال لي أنا تلميذي خلق تأثرت به، أحاول أن أقلده في الخطط وفي كل شيء، فقال له اعتزازا وله تأثر كبير وله تقدير كبير بالزعيم. ا وكاني ا لأنه ا ا اذا ا ا ا كان يقول بان أخيراً، وأخيراً،, آه، لقد أنصف الرجل، وأخيرا لقد أنصف ا ا ا ا ا ا ا وغالبيتهم يمجدوا بحرصه على, على الحقوق وكذلك يمجدوا وينوهوا بشجاعته في مراحل كبيره ومن أه ومنهم من قال لي ومنهم حضر يحضر على طالبهم الان أه أه أه قالوا لي تعرف رئيس رجل شجاعا جريئا خطيرا ليتى استاذ محمد السريع وهم عليهم إلى أن يجدوا حتى كانت مشجعة ومؤيدة و صراكه في النفس الثالثه اا في هو قال لي أن لا أظهر عيش بها التاريخ المجيد ولكن ما زال يكتلحه وغضره ما زال هذا التاريخ يحتاج إلى بحث وتفكيص وتفكير لكن إيه تظهر على صحيحة أخرى وتظهر الإضادات في مراحل مختلفة على عيش دونه وكل الناس في عسل يعرفوا كل هذا ونتمنى أن تظهر إضافة الأخرى يتظهر إلى صحيحة أخرى وتفاصيل كثيرة في المرحله الذي كان, آه، آه، آه، كان من بدايه او في بدايه السنة. محمد الصديق بالاضافه الى ما ذكره الباحث محمد والاستاذ عبد السلام خلال كان من النشطاء الكبار بصفته موطنية و بصفته رئيس الدراعة آه رئيس من للشغل في مرحلة كان بلاشي قولة يوجد لدى الرئيس على غير باقي المدن المغربيه، وعرف الرئيس عند النازيين، وخصص لهم اماكن بالجواب، وكان استاذنا من كل المستشفيات النشيطين، الذين الذين يحركون الجماهير بقدرهم، ويحيدون الصور الزرقيه، وكان يكتب الكلمات التي يرددونها المتظاهرون خلال وكان يشارك في المسرحيات التي يخصصها إلى الجذين وكان في جهة جهاز في مركز للتدريب مركز للتدريب، الجذين يعني المجهزين ذات مرة قديمة هو بيكون أحد أحد قادة جبهة التحرير الإسلامية قدمنا إلى العريس ثم إلى المصافي ليشرف ليتفقد المجاهدين الإسلاميين في فبدأت أستاذنا إيه أه أه أه رئيس أه ورئيس, ورئيس أه بتسمع في ثلاث الناس كما ذكرني و ذهب الى مصافي لكي آه يشاركوا في التجمع الكبير واخذ يختم في له بختاماته المعروفه كلها شجاعه وكلها آه تاييد لاستقلال الجزائر و واستقلال الزائر كما قال لي الاستاذ علاء المنظر انه انه في تلك الفتره وبحسب وضعي كانوا يعتبرون على استقلال الزائر واستقلال المغرب، المغرب كان مغير. ده غير كان يكون اوسكينا بدور استقلال الزائر وبدور استقلال تونس. تلك اللحمه مع دول المغرب العربي قويه فلا سفل المغرب ولا سفل الجزائر نحن نعرف ان التلفق اللاجئين الجزائريين الذين تلفقوا الى المغرب لم يكن هكذا صدفه انما جاءت تالف وانما جاء بمبادره وبقرار سلاح من الملك محمد الخامس الذي ابى الا ان يسال التوجه الجزائريه رغبه المغرب كان حديثا حديثا ودروره الديار بس الديار كانت ظروف حزب ولكن كان المندرين سعي إخواننا في الدين وفي وفي الدم إذا أصدنا خطب الحضور خطبتان فويا تهز المشاعر وتباعتا وتناولا مع الوزر الأنساء ومع عقراري. إذا كانت الأجواء أزواء قوية جدا كلها مضيئة وكلها مفيدة هذا جالب أن تتعاق بالكتابة لأنه ليس بأن أعطب كل شيء هناك جالب عندما التي لها تبسي اراضي هي الشباب وهويه المغربيه فهذا المسار كانت بداية كانت ولكن هذا اللون قبل بعاد النظام التقليدي تقدر <تصفيق> العمل النظام القوه المقاومة من اللاجئين، اللي هي في ربما عبد السلام الجدوي، من اذا مجدداً خطية بمعية اصدقائه، الاصدقاء من بينهم خالد ومحمد عبد السالم، ثم بعد ذلك مجلة أخرى ثم مجد أخرى مواتئ والمواهيب أخرى كانوا في وسطها ينظرون النشئة التي تعبر عن الوضعية وعن الوضعية وعن ضرورة آه تعلن وعرفة والبحث آه بدون معرفه هناك هي نعم نعم من الكثير <سؤال> من الامور لكن اخرى في المرحله وبعد ذلك بعد عبد الخميس، السيد كان كما يقول يحسب انه هو الاول الذي ناظر من يعني في التاريخ خاصة في العرائس، ولكن أراد أن يقضي على في البداية لا داعي كان كان ذهبت مقاومة لمقاومة هذا التطور الهرطق على السلطة، وذهبت عدة عدة مقاومين وابلوا بلا حساب، وتابعوا البوليس الفرنسي بكل قوة وبكل تسلط، فمنهم من حصل بحفظتهم، ومنهم من فرق فرق من فرق فرق فرق اللي يهتموا به ويبحثون عن المأوى ويكلف استاذنا بالبحث عن المهنيين لكي لهم له عملا مناسبا ومنهم كثير منهم العتاجي والزنبري واسماء اخرى يتذكروه وهو ابناء في كل مكان كانت في نظام وكان في الى نظام